حسي يا الله ونعم الوكيل حسي الله ونعم الوكيل حسي الله ونعم الوكيل حسي الله ونعم الوكيل حسي الله ونعم الوكيل حسي الله ونعم الوكيل حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ اللَّهُ حسبي الله ونعم الوكيل الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل الله ونعم الوكيل الله الله حَسبيَ الله ونِعمَ الوكيلِ حَسبيَ الله ونِعمَ الوكيلِ حَسبيَ الله ونِعمَ الوكيلِ حَسبيَ الله ونِعمَ الوكيلِ حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله, ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.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 حَسبيَ الله ونِعمَ الوكيلْ، حَسبيَ الله ونِعمَ الوكيلْ، حَسبيَ الله ونِعمَ الوكيلْ، حَسبيَ الله ونِعمَ الوكيلْ، حَسبيَ الله ونِعمَ الوكيلْ، حَسبيَ الله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 حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلْ حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلْ